تو ایک مطلق ہوگی اس کی پھر آگے صورت ہے محبت یا مقید جو مقید ہے اس کی پوزیشن ایسی ہے جیسے آیات کو اللہ رب العزت منسوخ فرماتا ہے اور یہ جو شیمہ مبرم جا کے بنتی ہے نا یہ شیمہ مبرم اس وقت جا کے بنتی ہے کہ جیسے مطلق اور مطلق کے بعد مقید سری نہ ہو مقید سری کے اندر تو واضح طور پر کہہ دی نا فلاں کی روح کورس کرنا کر فلاں نے اس کے لیے دعا نہ کی یہ مقید سری ہو گیا اور ایک ہو گیا کہ مطلق اس اعتبار سے کہ بس کسی نے دعا کی تو اس کو پھیر دیا یہ جو ہے نا یہ لگتا مبرم ہے لیکن ہوتا ہے شبہ مبرم در حقیقت مولک ہوتا ہے یہ بدل جاتے ہیں یہ کل کے والے سے یہ بات آ گئی تھی الزت میں حاشی کے اندر یہ ایک کمال کی بات فرمائی تھی کہ یہ جو تقدیر کو بدلنا ہم کہتے ہیں نا تقدیر کی تبدیلی یہ نسخ کے قبیل سے ہے یعنی اللہ کا حکم بدلتا نہیں ہے نسک قبیل سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وقت اتنا تھا اتنے اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ شروع ہو گئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے والے سے مسئلہ ہے رویت باری تعلیٰ جسے دیدارِ الٰی سے ہم تبیر کرتے ہیں کیا دیدار الٰی ممکن ہے یا محال ہے اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف رہا معتضلا نے تو سرے سے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کا دیدار نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ان کے دلیل کے جسے دیکھا جائے مرئی جسے دیکھا جاتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامنے ہو نگاہوں کے سامنے ہو نہ قریب زیادہ ہو نہ زیادہ دور ہو مقابل ہی بالکل چہرے کے سٹیٹ پر ہو اگر ادھر دیکھنا ہے تو ادھر یعنی پتلی اس کی ادھر پھر سکے حواس کا اس کے ساتھ دخل ہو سکے بعض میں جائیے تو موتزلہ نے اس سے اختلاف کیا کہتے ہیں مثلاً نور ہے سورے کی طرح زیادہ دیکھا نہیں جا سکتا کہ چندی آ جاتی ہے تو اللہ رب ربض مطلق نور ہے تو اس کی طرح کیسے دیکھا جا سکتا ہے یہ موتازلہ کیس والے سے دلیل ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے واجب الوجود ہے نا اور جس کا وجود اسے دیکھا جانا ممکن ہے دوسرا یہ کہ اللہ العزت نے ہی عقلوں میں ایک طاقت رکھی ہے کہ دنیا میں ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ممکن ہے عقل آخرت میں طاقت پیدا فرما دے وجو ہی نا زیرا کچھ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اس دن اپنے رب کو ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا ممکن ہے تو فرمایا گیا نا حضرت سیدنا علیہ السلام آپ نے رب سے عرض کی لن یا الہی میں ربی لے اے میرے رب مجھے اپنا دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لن ترانی تو ہر کسی نے دیکھ سکتا لیکن ایک ہے کہ تیرے موسا ہے تو نے عرض کر دیے انظر ال جبل پہاڑ کی طرف دیکھ وہ ان سکر مکان اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا فسو فرانی تو تو انکری مجھے اب اصول یہ ہے علم کلام والے اصول بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن ہے پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن ہے دو ہی صورتیں ہیں نا کہ تجلی کے وقت ٹھہرے تجلی کے وقت نہ ٹھہرے ٹھہرنا بھی ممکن نہ ٹھہرنا بھی ممکن اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز معلق ہو ممکن پر جس کو ممکن پر معلق کر دیا جائے نا وہ چیز بھی ممکن ہوتی ہے محال نہیں ہوتی ہے تو اس وقت اعتبار سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ روئے تباری تعالیٰ ممکن ہے عقلاً جائز ہے اشاعرہ کہتے ہیں یہ جو متضلہ وہ تو بالکل اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں نا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 اور یہ جو معاملہ تھا یہ تو سن شعور جو بباحث تھی اسی وہی وہ سمجھ سکتے تو یہ سیدہ نے قیاس کیا ہے اس اعتبار سے قیاس کیا ہے باقی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور تقریبا اکیس کے قریب صحابہ کرام اور بعضوں نے نبراج کے اندر جو ہے سعد اسے متواتر بھی کرا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون کملۃ البدر اس روایت کو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 کہ نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی علامہ سادتا دیگر محدثین نے جو اس کا جواب دیا فرمایا ابسارپلام استغراک ہے جس کا مطلب ہے کہ ساری نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی خاص نگاہیں ہیں جو اس کا ادراک کرتے ہیں بات سمجھ نا یعنی یہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں عموم سلب ہے سلب عموم نہیں ہے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 اس آیا کریمہ کا یہ مطلب ہے ورنہ ادھر تو کہا جا رہا ہے کہ ورنج میں صاحب کم وما گوا مما ینتقوان اللہ علامہ شدید القوا ظمر فس طوا و بلفکل فتد اللہ یہ قرب اور پھر دیکھنا نہ ہو آنکھیں بند کر کے تو نہیں ہو سکتا او ف اوہا الا اب دھی ما اوحا باتیں ہوئیں سو ہوئیں تمہیں کیوں بتائیں اب باتیں آنکھیں بند کر کے تو نہیں ہو سکتی ماں کاضب الفعاد مار آ اب علامہ سعود دفتر اتنی پیاری گفتگو کرتے کرتے ایک مقام آخر پر آ کے تھوڑا سا ڈول گئے کہتے ماں کازب الفعاد یہاں جو رویت ہے نا رویت یہ رویت کلبی ہے رویت بصری نہیں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 موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ میں یہ بات کسی والے سے مروی نہیں ہے اب مسئلہ آ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ارفا کے لیے کہ انہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا کیا یہ ممکن ہے تو اس والے سے یہ امام مشرق کے دو قولوں میں سے جو راجے قول ہے وہی وہ ہے وہ کہتے ہیں عارف بلا جو ہے نا جو اللہ کی پہچان رکھنے والے وہ اس کے وقوع کو منع کرار دیتے تھے اور یہ حدیث پاک کے بھی موافق موافقاری بات کہ تم جان لو کہ ان لن ترو رب کم ہتھا تم اپنے رب کو نہیں دے سکتے ہتہ کہ مرو مرنے کے بعد مرو پھر رب کا دیدار کرو وادہ کول الجمور علما امولا اولیا یہی قول الجمور علماء اور اولیاء کے مرن تو پہلے مر گئے تو پھر یہ نصیب ہوگا نا معاملہ حضور سلطان العارفین حضرت امام الاضیاہ اور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی غوث صمدانی رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار کے بارگاہ میں ایک درویش کو لایا گیا وہ درویش گمان یہ کرتا تھا کہ یا اللہ بیعینی اس نے اللہ کو اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھے اپنوں کو آنکھوں سے دیکھے اللہ کو آپ نے مایا تیرے حق میں یہ جو بدے باتیں کر رہے ہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے انہوں نے کہا جی بالکل دیدار کیتا ہے دیدار ہوا ہو آپ نے اس کو ڈانٹا و حدا انفا حبی اور جھڑکا کہ اگر آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی پھر آپ نے حاضرین کو کہا بھئی یہ اپنی بات میں سچا ہے اس پر کچھ مشا ہو گیا معاملہ فین شاہدہ بھی بصیرتی اس نے اپنی بصیرت کے ساتھ نور جمال رب کے جمال کے نور کو دیکھا ہے اس کو یہ گمان ہی کر بیٹھا ہے کہ یہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے جو بصیرت نے دیکھا ہے کہہ بیٹھا ہے کہ اس کی بصر نے آنکھوں نے دیکھ لیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ولیسا کدا علیک بلکہ اس کی بصارت نے اس کی بصیرت کے نور کو دیکھا جس بصیرت نے رب کے جمال کو دیکھا ہے بس اتنی بات تھی تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بھائی میں نے رب کا دیدار کر لیا رب کا دیدار ایسے نہیں کون فرما رہے ہیں حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ یعنی یہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ یہ جو دیدار کرنا تھا نا اس والے سے بات کی ہے اور بنید و طالبین کے اندر اس کے والے سے بڑا سخت کولا آپ نے فرمایا ہوا ہے. اور دیگر معدسین بھی اس والے سے لکھا ہوا کہ ایسا کہنے والا کہ دنیا کے اندر وہ آگے ہیں اقوال نہ کرا کہ میں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دائرِ اسلام سے باہر ہو جائے گا اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بس اللہ کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوتی ہے یہ من مندا مجالس اللّہ تعالیٰ جو کہ ہماری اللہ کا کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے وہاں اللہ کی طرف جو ہم چڑھتے ہیں بات چیت ہوتی ہے ساری لینڈ بالکل سیدھی ہے ڈائریکٹ گلّا ہوتی ہیں نہیں بڑے بڑے اس میں لسانی نظر آئیں گے آپ کو کہ جو ایسی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے ساتھ مائی ڈیکٹ باتیں ہوتی ہیں ڈیکٹ کلام ہوتا ہے الہام ہونا اور بات ہوتی ہے دل میں بات ڈل جانا اس میں کوئی کان آواز نہیں آتی کہ یہ کرو یعنی اللہ جس طرح مجالست ساتھ بیٹھتے ہیں عرش کے اوپر تک بلندی چڑھتے ہیں پھر وہاں پر رسائی ہوتی ہے پھر بیٹھک ہوتی ہے ایسی باتیں نہیں اسی طرح جس نے دنیا میں وہ کافر ہے دار اسلام سے خارغ ہے اس طرح جس نے دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کیا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہتے ہیں جیسے شرافی اکبر کے والے سے بیان کیا نا میں نے تو وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر جو منکر ہے رویت کا اور شک کرنے والا ہے اس کے بارے میں شرعکم کیا ہے کہتے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ اس کو فاسی قرار دیا جائے جی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 وجہ انکار کیا تھی ان کی کہتی خواب کے اندر جو آئے گی وہ تخیل صورت ہوگی نا اور جو بھی صورت ہوگی ظاہر بات ہے اللہ اس لیسا سکم اصلی شع وہ صورت شاہ اور شاء اللہ شاہ جیسا نہیں پھر آپ اس بارے میں کیا بات کی جائے جو جس کو دیدار ہوا ہے تو وہ دیدار کی دو ہی صورت تو کہے گا بلا کیف بلا صورت کہ اسے وہی وہ جانتا ہے جس پر تاری ہوا ہے ایک تو بات ہو گئی ہے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 اور بغیر مثال کے ہو اللہ کا دیدار خواب میں تو پھر وہ ممکن جیسے حضرت امام اعظم ریفا رحمۃ اللہ اور امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ کا دیدار ہوا ہے سمجھ بات کی آگے آگے مسئلہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا بڑی واضح سی بات ہے مقدر والوں کو یہ نصیب ہے اور کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جد دیدار ہوتا ہے خواب میں پہلے دیکھنے تو اس کی اس کوئی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہوتی ہے یا وہی وہ اسی صورت پر ہوتے ہیں کہا نہیں اس میں دو باتیں سمجھ لی جائیں ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا جو حسن زیبہ ہے اسی کے مطابق دیدار ہونا اور ایک ہے اس بندے کی جو حالت تو اس کی حالت جو ہوتی ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ مومنوں کے کی آئینہ کے اتوار سے مثال بنتے ہیں کہ حضرت ابو وہ وکرزی نہ کہ حضور آپ جیسا سچا کوئی نہیں دوسرا آیا تو اس نے حضور کو اور بات کہی تو فرمایا ہر ایک نے آئینہ دیکھا ہے کبھی صورت منطاب بھی ہو جاتی ہے کہ ایسی صورت جو اس کے امال کی ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ آ جاتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہے اور اس وقت اس کو تنبی کرنا مقصوص ہوتا ہے یا دلاسا دلانا مقصوص ہوتا ہے جو اعمال کر رہے ہیں اس پر ڈپ جما رہے یا تسلی کرنا مقصود ہوتا ہے کبھی اس کے اپنے شیخ کی صورت میں بھی جلوادیوں دکھایا جاتا ہے فناف رسول ہونے کے اعتبار سے تو اس کو کبھی جھلک پڑتی ہے اپنے شیخ کی کبھی ادھر تو کبھی یوں بھی اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی توجہ اس طرح مرکوز ہو جائے کہ یہ جو جس شیخ کی طرف یہ چل رہا ہے وہ بالکل درست ہے اضور دات صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں نے خواب میں دیکھا غالباً حضرت بلال افشیر رضی اللہ عنہ کے مزار پر تھے فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر خواہ میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے ایک بزرگ سفید ریش بزرگ ہیں ان کو ایسے اٹھایا ہوا جیسے بیٹے کو اٹھاتے بچے کو اٹھاتے اتنی محبت سے اٹھایا ہوا تھا تو مجھے معلوم ہوا میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ نعمان بن ثابت ہے مسلمانوں کے امام ابو حنیف ہے کہتے میں نے اس وقت سے آپ کی تکلیف شروع کر دی اس لیے یہ تکلیف شروع کی کہ اگر یہ شخصیت جو امام ہے دیکھیں نا تعبیر میں آگے بات یہ شخصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے اگر یہ چلے اپنے قدموں پر تو خطا اس سے ہو اس کو اٹھایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے تو پھر اپنے قدموں پر نہیں چل رہے بلکہ حضور کے قدموں پر ہیں یہ حضور کے قدموں پر ہیں تو اس واسطے میں سمجھیا کہ ان سے جو خطا کا صدور ہے وہ بہت کم ہے ثواب اکثر ہے تو کہنے اس وقت سے میں نے ان تقلید شروع کر دی مامے اعظم و حنیف رحمۃ اللہ علیہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا اب مسئلہ آیا کہ ظاہری آنکھوں سے جو دیدار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیسے ہوگا ممکن ہے کہ نہیں ہے بعضوں نے انکار کیا انہوں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکا شریف میں تو وہاں سے جب نکلیں گے تو وہ تو خالی ہو جائے گا خلو و دری امین اس سے تو خالی و نازم آ جائے گا جو آپ کی دری مبارک ہے روزہ مبارک ہے تو کہا نہیں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے جتنے بھی حجاب ہوتے ہیں نا دیکھنے کے اعتبار سے سب ہٹا دیتا ہے جب رسول اللہ کا دیدار کرانا ہوتا ہے تو لوگوں کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جاتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں ایک صورت ہو گئی ہے دوسری صورت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بجسد ہی شریف تشریف لے جاتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجسد ہی تشریف اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوئی ہے تو یہ امکانی اعتبار سے جو بات ہوتی ہے قدرت تو اس میں جا سکتے ہیں ہر کوئی نہیں ہوتا یعنی مکین ہے گنبد خضرہ میں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور حاضر نازر ہونے کے والے سے عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ جہاں جائیں جا سکتے ہیں قبر مبارک میں بجس دریف بروحی شریف بجسدی بجاس داروحی ہی حیات ہی دلوقتي ہیں دلوقتي اور اس والے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مقدسہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے یہاں پر آ کر تھوڑا سا اختلاف ہوا بعض میں کہتے ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ جس میں مثالی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس میں اپنے حقیقی کے ساتھ ہی جو کہتے ہیں جس میں مثالی کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ اپنے جب جسم مبارک کے ساتھ جائیں گے تو اپنے مکان سے جدا ہو جائیں گے اور پھر لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں ہوں دوسرے میں نہ ہوں جیسے سورج کی شعا ہے ایک گھر میں پڑ رہی ہے تو سورج کی ٹکیا تو ادھر ہی ہے نا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سورج کی ٹکیا جو ہے اس گھر میں آ گئی ہے اگر سوریہ کی ٹکیا اگر گھر میں آ تو دوسرے گھر میں نہیں جا سکتی تو یہ جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جسم مثالی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں اتنی بات ثابت ہو گئی تو یہ بات بھی اگلا جو موقف ہے وہ اس والے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد شریف کے ساتھ لے جانے میں جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت ان کو اختیار دیتا ہے کہ بھی جا بھی سکتے ہیں اور یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے کوئی محال نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات سے یہ چیز باہر نہیں کہ آپ ایک ہی مقام میں تشریف رماؤں جہاں ہو سکتے ہیں ہر جگہ آپ کو سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی تو ہر جگہ ہو سکتی سو جس میں مثالی کے اعتبار سے بھی مانا جائے تو وہ بھی منکر نہیں جس میں حقیقی ساتھ جانا جائے تو وہ بھی منکر نہیں تو اس کی مثال دیکھ لیں بڑے بڑے اولیاء ایک کرام بڑے بڑے اولیائی کبار ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ مسلمہ مسئلہ تھا اس لیے یہ مثال دی ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ای آنند کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ تو ایک ہی ہے تو ہر ایک نے گھر میں جو دیکھا ہے اب دو ہی صورتیں یا تو خانہ کعبہ ان کے گھر آ یا خانہ کعبہ مثالی کے ساتھ آیا تو یا پردے ہٹا دیے گئے جو جو وضاحتیں ادھر کر دی دیجیے وہی وضاحت ادھر کر دی جائے تو قیدہ ہر ایک اعتبار سے یہی ثابت ہوتا ہے یہ یہ جو بات ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی تو بڑی اونچی کی بات ہے آپ کے خادموں کے خادموں کے خادم ہستمام رانفسانی رضی اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر رض کر لگا حضور ہمارے گھر افطاری کی دعوت ہے دوسرا شخص آ کر کر حضور ہمارے گھر افطاری کی دعوت آپ نے قبول فرمائی کو تقریباً بیس بائیس کی افطاری کی دعوت قبول فرما لی مرید پریشان ہے کہ افطاری تو نہیں ہے چند منٹوں کے لیے اور اتنے گھروں میں ایک وقت میں کیسے ہم کہتے ہیں افطاری کی ایک ہی گھر جب نماز کے لیے تو سبھی شکریہ ادا کرنے آئے ہوئے کہتا میں سمجھ سے بالا معاملہ سمجھ سے بالا تھا کھایا تو ایک جگہ تھا پھر ادھر کیسے چلے گئے کہتے ہیں پھر سمجھ آیا کہ وہی اللہ کے ولی کو اللہ نے خاص ایک طاقت دی ہوتی ہے اب جس میں مثالی کے ساتھ سب گھروں میں افطاری فرمائی آپ کو سوال کرنے والا کہے گا یہ تو آپ نے بابیوں کے واقعے سنا دیے اس کے اوپر کو کوئی کو قرآن کو حدیث کی کوئی آیت بھی تو نا سورت النمل میں حضرت سلیمان پیغمبر آپ وہ نبی جو حضور کے مقتدی ہے کی رات حضور کے مقتدی ہیں آپ کے امت کا ایک ولی آصف بن برقیا رضی اللہ تعالی وہ مطالبہ آپ کا کرتے ہیں کہ کون ہے جو شرادی بلکیس کا تخت لے گئے آپ نے عرض کی حضور آپ نگاہوں کو اٹھائیں آئینر تدلے کا ترفک نگاہیں بعد میں پلٹیں گی قبل آئین تدلے کا ترفک جو تخت ہوگا وہ آپ کی بارگاہ میں پہلے پیش ہوگا اب وہ تقریباً پچیس سو کلو کی مسافت سے زیادہ سفر بنتا ہے اس جگہ کے بیٹھے بھی ادھر ہیں جس میں مثالی پر دلیل دے رہا ہوں بیٹھے بھی ادھر ہیں اس مجلس سے غائب بھی نہیں ہوئے وہاں سے اور جہاں سے لے کر آ رہے وہاں پہنچے بھی ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ جو یہاں آصف بن برقیہ ہیں اگر ادھر ہے تو ادھر کون ہے اور اگر کہو کہ نہیں ادھر کوئی اور ہے تو انہوں نے اپنی طرف نسبت کر کے کہا ہے ان آتی کا میں لے کر آؤں گا آپ کے پاس یہ جھوٹ ہو جائے گا اور کلام الہی میں سے ذکر کیا گیا جھوٹ تو نہیں ہو سکتا متقلم کسی ہے نا میں لے کر آؤں گا جناب کی بارگاہ میں جو بندہ ایک ہو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو پھر صرف ہو نہیں ادھر تالوں میں بد چیز پڑی ہے اس میں تصرف بھی کرے تصرف تصرف کرے یہ تصرف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر پھر اس کو لے کر آ جائے تو ولی بھی تو یہی کرتا ہے نا ولی کا کام بھی تو یہی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جہان میں پھر ایک جہان سے دوسرے جہان میں وہ چیز لے جاتے ہیں تو یہ اس وقت یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس میں مثالی پر دلیل باقاعدہ قرآن کے اندر موجود ہے قرآن کہہ رہا ہے اور جس میں مثالی پر دلیل اگر ایک امتی کے لیے کون سا مذاکرہ ہے رکاوٹ کیا چیز ہے اور یہ ضابطہ یاد رکھیں جو قرآن نے کہا کم انتون بے شک محبوب آپ دنیا سے تشیل جانے والے ہیں اور وہ کفار مرنے والے ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن نے کہا کہ بھی آپ دنیا سے تشیف لے جانے والے ہیں تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ بھئی ان کا میت تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضابطہ ہے نحو کا جب نکرہ کا تکرار ہو نا نکرہ کا تکرار ہو میت بھی نکرہ میتون بھی نکرہ نکرہ کا جب تکرار ہو تو ثانی اولیٰ کا غیر ہوتا ہے مطلب یہ کہ کافر اگر مردہ ہے وہ مرکن مٹی میں مل گئے کافر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کیونکہ ثانی الا کا غیر ہوتا ہے غیر غیرغیرت تبھی متحقق ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بالکل اپوزٹ ہوں اور یہ مانا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرح جو ان کے ساتھ معاملہ وہ اس طرح بالکل نہیں ہے اور ہر اعتبار سے نیمتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اور پھر اس والے سے ایک بات یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا حدیث پاک میں آتا ہے مررانی فل منام جس نے مجھے دیکھا خواب میں تو تحقیق فصا یارانی فل یکی دو حدیثیں مررانی جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقر الحق اس نے حق ہی دیکھا لم ی تمسل بھی شیطان شیطان کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ خواب میں میری مثر بن کر آ جائے شیطان یہ ضرورت نہیں کہہ سکتا کر سکتا خواب میں بھی آ کر کسی کے بھی میں حضور کی مثل ہوں شیطان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں حضور کی مثل ہوں خواب میں بھی بڑی ضرورت ہے کہ جو زندہ اور ظاہری طور پر چلتا پھر تک کہے کہ ہم حضور کی مثل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرانی جس نے مجھے دیکھا فصنی فل یکتی ان قریب وہ مجھے دیکھ لے گا بیداری میں اور اس پر اجماع ہے تقریباً امت کا کہ امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ بائیس مرتبہ کے جنہوں لکھا مرتبہ مرتبہ او قائل تو ایک مرتبہ بڑی بات ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو زاری آنکھوں سے انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے زاری آنکھوں سے چلو بائیس مرتبہ ہی مان لو اس کا مطلب ہے یہ ممکن میں ہے اور زیارت کا زاری آنکھوں سے کا مطلب یہ خزرا سے اگر عامہ جان سیوتی کو دیدار کرانے یہ اتنے دور ملک میں جا سکتے ہیں تو شاک جو ہے وہ طلب کرے تو بعد بات تو نہیں جلافام کے اندر ابن قیم نے غال میں بتی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جو دروشی پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا درد پہنچا پہنچایا جاتا ہے ابن قیم نے لکھا جلافام میں اور بعض ایسے محبت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گلامی پر دروشی پڑھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ وسلم خود تشریف لے کر آتے ہیں جزاک اللہ